بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابیا کناستائیں میں سب سے پہلے میرے سارے تحریک انصاف کے کارکن جو آج میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ سب کو سلام بھی کرتا ہوں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں میں آج سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں اور سردیوں سے شروع ہوئے شدید سردی تھی یہاں سردی میں کیمپ لگے رہے لوگ صرف اس لیے یہاں بیٹھے رہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اخوا کر کے لے جایا جائے, جائے گا اور دو تین دفعہ بلکہ بنی گالا میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو رات کے صبح کے تین بجے اٹھا کے نہ لے جائیں انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو تین بجے اٹھا لیا اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو اور ساری سردیاں گزاریں میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے دیکھیں میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے لیکن یا ملایا یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں زیادہ لوگوں کے بیچ میں ہوں گا لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے کوئی ایک یا دو تھے لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی میرا نام پکارتا تھا تو میں نے دو تین دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہی وہ تھا ذل اور پھر جب سے اس کا اس کو شہید کیا گیا اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہا اور یعنی چھبیس سال کی پولیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں اور میرے لوگوں نے قربانیاں دیں مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے چار پانچ لوگ شہید ہوئے لوگوں کو مارا بھی پولیس نے تب بھی تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ہم پچیس میں بھی بڑا ظلم ہوا کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک گیارہ سال کے بچے کو صبح کے تین بجے پولیس پکڑ کے فیصلہ آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہو تو گیارہ سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی ہماری ایک ایم پی تھی ستر سال کی ایم پی اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے بیک پرابلم ہو گیا اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی تو میں نے وہ بھی سنی اور پھر دو ہمارے کارکن شہید ہوئے کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا یہی درندے پولیس والے تھے تب بھی پل پل سے اس کو نیچے پھینک دیا اور دوسرا اٹک پل ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شلنگ میں وہ بھی وہ بھی شہید ہو گیا لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں پاکستان کے لوگوں کو عام لوگوں کو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا ایک ملنگ تھا والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا ایک جنونی تھا اس کی انہوں نے پچیس میں کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں آج تک کسی انسان نے جو بھی میں نے سنا اس کے والد سے بھی سنا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا جنونی تھا تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اسے کیا کیا گیا اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا سائیکوپیت ہے مریض ہے وہ آدمی وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے ساٹھ جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر اور, اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی اور جو مجھے اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچا اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کیونکہ وہ دھیانتار اور ایماندار آدمی تھا یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا اس کے ساتھ آئی جی یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو اور جو سی سی پی ہے یہ, یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے میرے جو لوگ جا رہے تھے کافلوں کے اندر جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی اوپر یہ درندر بٹھا دیے اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی ان کو شرم نہیں آئی یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر تین سو دو قتل کا اس, اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا ساتھ جس کو جو پچیس میں میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے اور ساتھ اور بھی تو دو ایس پیز تھے شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی مجھے بھی یاد رہیں گی میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جب یہ پہلے تشدد کریں اور میں مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے میسج پہنچائی ہے پہلے لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا قتل بیروپر ڈالتے ہیں اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا ور شرو ہو گیا یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر جو لوگ ہمارے چار لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے پولیس تھاانے میں ان کو بند کر دیا لوگوں سے اسٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں آپ کور اپ کرنے کے لیے اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ان میں عقل ہے نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے نہ ان کا کوئی کریکٹر ہے نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے شباز گل کو یہی جو سائیکو پیتھ جب سے آیا ہے شباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا کل خواجہ آصف نے وہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا ننگا کیا اس کے اوپر جبر کیا اس کو ابھی تک شباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اسی سٹیٹمنٹ پہ جو خواجہ آصف نے دی ہے اور میں کہوں گا شباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے انصاف کا مطلب رول آف لا کا مطلب ہے کیا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر یہی تضاد آ گیا پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا آج مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو کس قانون کے تحت کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے یہ جو مرضی کرے جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دوں یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو اس کو جیل میں ڈالو اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ چار بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے وزیراعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہیں وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو اس کے کیس ختم کر دو کیونکہ حکم کر رہے ہیں یہ یہ مہرانی شہزادے بادشاہ یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا مسئلہ رول آف لا نہیں ہے طاقت کی حکمرانی ہے جنگل کا قانون ہے یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہے قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدر غیرت ہوتی ہے معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی جدر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو ایک بے چارا بلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا ہے تصویریں دیکھیں اس کی آپ کا خون کھول جائے گا اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے سر اس کا پھاڑا ہوا ہے لور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے اسپلین اس کی رپچر ہے اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کمر میں بھی ہے ہاتھ بھی اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو اور پھر جا کے آئی جی پھر رہے پکڑ رہا ہے, پکڑا ہے لوگوں کو, کو کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو شرم نہیں آتی تمہیں اور یہی آزم شباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی اور مجھے ادھر مسئلہ ہے مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹینپ کا میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا میں تو قانونی کاروائی کی بات کر رہا تھا میرے اوپر کنٹینپ وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے کیوں نہیں کنٹینپ لگتا اس کے اوپر یہ کیوں دو قانون چل رہے ہیں اس ملک میں اور پھر کور اپ ہوتا ہے نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچا نہیں ہونے دیتے نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا آزم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد, ہوا. کہیں آیا ہے اس کا, تشدد کا کیونکہ نامعلوم، نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں. تشدد نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکو پیتھ اس کے پیچھے ہے نہیں آتا پھر عمران خان مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے اللہ بچاتا ہے مجھے اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے وہ ایک ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی تھوڑی دور سے تو گولیاں مارا تھا وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئیں میں پرچا کرواتا ہوں میں ایکس پرائم منسٹر گورنمنٹ ہماری پنجاب میں میں پرچا نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ یہ قتل کریں تشدد کریں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا نام آ جاتا ہے ساری پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے جو جی آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا تین شوٹر تھے وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے پہلی چیز کرتا ہے جی آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ کے در سے آیا حکم آیا اس کو پیچھے سے وہ سائکوپیتھ اس نے بیٹھ کے ساری کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ تین شوٹر تھے ان کا سارا بیانیاں ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی میرا ساری ایویڈنس ختم کی اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں تو میں جب میں جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا ان تین لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان تین لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف مل تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جن جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں مجھے کیسے انصاف ملنا تھا کیسے بچارے ذل شاہ کو انصاف ملے گا اور میرے پاکستانی سن لو میں جو آپ کو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو یہ کیا ہے حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی میں نے اپنے کوئی بیس سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے جدھر حقیقی ازادی ہوتی ہے جدھر رول آف لا ہوتا ہے جدھر انصاف ہوتا ہے وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا ہے ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں کیا ہوتا ہے بےچارے عام آدمی سے پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے ان سے وہ منہ کھولیں گے وہ اپنا انصاف مانگیں گے انہی کے اوپر پرچا ہو جائے گا پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں کسی کو اسلا رکھ کے جیل میں یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو, جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا تو بجائے لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا سوچیں ذرا میں آج سارے پاکستانی کو کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی ازادی کی جنگ لڑنی ہے یہ جہاد ہے کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی سندھ میں چلے جائیں ذرا یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آس زرداری وہاں بیٹھا ہے پوچھیں بچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے کیا جب طاقتور بچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں ان کی زمینوں پہ قبضے چوری کر دیں گے ڈاکہ م... کیا کدھر جائے وہ بچارا وہ جائے گا پولیس میں پولیس تو یہ, یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے تو پتہ ہی ایسا چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا پھر پیمرا کے اوپر بین کر دیا پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر اور ہمارے اوپر ہی کیسز یہ پاکستان کا المیاں ہے آج ایسے حالات انہوں نے بنا دی ہیں اور خاص طور پر پچھلے گیارہ مہینے میں کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں اسی کے میرے اوپر جس طرح یہ جو کیس ہے یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے یہ ساری جگہ ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے جنگل کا قانون ہے ہر جگہ بچارا جو جو بچارا مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ جو ظلم زل... اگر ضلع شاہ سے ایک ملانگ آدمی سے چونسٹھ جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے ایسے لوگ ہیں اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے بر رہے ہیں ان کے آفیسر ان کے جو منسٹرز کے جو ایویڈنس چینج کرو تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو ایویڈنس چینج کرو کیس جس کے اوپر ڈالو جس سے مرضی کر دو کسی نہ کسی طرح طاقت پر یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے میرے سے ان کو کیا ہے ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا ان کو خوف آ رہا ہے کہ عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو راستے سے ہٹاؤ وہ باہر جو بیٹھا ہوا بگوڑا ایک کرپٹ آدمی ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے اس کا اسٹے کی باہر ہے اربوں ڈالر باہر ہے اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے اس کا انٹرسٹ کیا پاکستان میں وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ باہر بھاگ جاتا ہے ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے جو کانوکٹ ہوا ہوا ہے عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے یہ مجرم ہے قوم کا وہ فیصلے کر رہا ہے اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے جس کو مرضی برا بلا کے ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا یہ ملک چل رہا ہے ہمارا کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا تو قوم میری غور سے میری بات سن لو میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ ہے پاکستان کا کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں یہ پھر ضام ہو جائیں گے ہمارے میں ان کا شروع سے یہ تھا کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکورٹی پہ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی پیٹ کاٹ کے فوج پالی اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول پیا ہمیں بچایا ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا رول آف لا تھا سب کچھ آ رول آف لا ہی نہیں آیا یہ جو ذلے شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے یہ وہ چیز یہ جو کرپشن اور این آر او ہے یہ اس لیے انصاف نہیں ہے یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے پھر سے میں کہہ رہا ہوں ان کی یاد کر لو شکلیں یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو, جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے یہ مجھرے میں اس طرح کے آفیسرس کے خلاف ہم یہ قوم کھڑی ہو یہ جو اور میں پھر سے کہتا ہوں پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ, وہ, اند... وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے یہ وہ, وہ ہمارے ساتھ تھے صرف یہ جو پچیس مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ خون آپ کے اوپر بھی خون ہے ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے واٹر کیننز جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی غ... یہ مقبوضہ کشمیر ہے تیر گیس شیلنگ ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا وہ اس کو, اس کی ویڈیو ہے پندرہ بیس پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے وہ کر کیا رہے وہ یہ, کو, یہ آپ کے لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ کوئی غدار نہیں ہے یہ سیاسی کارکن ہیں وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں کون ہے یہ لوگ اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حوالوں کو جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھیں اس طرح کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہیں پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی یہ نیوٹرل سیٹ اپ, جو اپ لے کے آئے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے اور پھر میں اپنی ادویات سے پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے یہ جو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہیں جو ان کے لیے فیصلہ کریں جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں یہ معافیا ہمیں ہمارے سے پوچھے ہمارے خلاف جب فیصلے آئے رگنگ کے اوپر 2015 پندرہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا پھر ابھی اپریل پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے ڈیزالو کر دی اور عدالتیں اوورٹرن کر دیا وہ حالانکہ سارا فیصلہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم تین مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے ان کو ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی ان کا تو ہے ہی کہ تین مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے انہوں نے کہا جی ہم سات مہینے ہمارے خلاف کیس چلا گیا کیا ہم نے عدالتوں کو برا برا کہا وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے بچے نہیں چھوڑتے میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں پریشر ڈال رہے ہیں نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے ٹائم ہے کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت وہ کہتے ہیں آن رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے انصاف کے ساتھ رول آف لا کے ساتھ جو آج نہیں کھڑا ہوگا تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف اور سارے وکیل میں آپ کے اختلاف ہیں آپ دوسری پارٹیز میں ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے رول آف لا کا ایشو ہے کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے یہ جو انہوں نے کیا شاہ سے یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں ان درندوں سے ہمیں کوئی انساف کی امید نہیں ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے اور آپ آج اسٹینڈ لیں رائے ہق کے اوپر کھڑے رائے ہق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی وکلا کی بھی قوم کی اب ذمہ داری ہے اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے اور آخر میں میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لای عمل دینا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے پھر میں اپنی عدلیہ کو لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگریشنز ہو چیف منسٹر کی آئی جی کی یا سی سی پی او کی ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگریشن لیں کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف زرداری کا بغل بچا اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے یہ شہباز شریف کے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ جو ہوا ہے پچیس مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پر ایکشن لے کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن کرا تیس اپریل کا کروا دیا ہے سے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشن آپ کریں اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہو کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی آپ سب تیاری کریں اور میں ان اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہے کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے جو کریگ مری جو ایک دانشور ایک ڈپلومیٹ برطانیہ کے امبیسڈر وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے امریکنوں نے مجھے پتا کیا ہوا جنرل باجوہ اس میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئن کے بیچ میں چلوں پچیس مئی کو ظلم کیا میں چھب... چھبیس کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا مجھے پتا تھا خون ہونا ہے پھر چھبیس نومبر کو لاکھوں لوگ آئے اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی خون کرنے کی کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے میں نے وہاں روک دیا آئین کے بیچ پہ رہے مجھے جب یہاں پتہ چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی تین بجے کا ٹائم تھا پانچ بجے میں نے ریلی کال آف کر دی مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے وہ بھی مجھے پتا چل گیا اور دوسرا یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے کسی کو قتل کروائیں گے کوشش ان کی مجھے مارنے کیا ہے پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں کبھی ادھر اس عدالت عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلاتے ہیں وہاں اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے وہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں کیسز کیا ہیں اب یہ کیسز سو لینا کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ میرے اوپر تین سو دو کا پرچہ کروا دیا یہ اس طرح کے کیسز ہیں مقصد یہ کیسز نہیں ہیں مقصد یہ ہے کہ یا کسی جیل میں ڈال دو کو اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو تو میں ریزگنیشن ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہا ہے ملک میں نفرتیں پلا رہا ہے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے ملک کو بچانے کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی مجھے اس سے کوئی فکر ہے جس آدمی کو اللہ پہ مان ہو لا الا اللہ میں وہ مانتا ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں کسی سے خوف زدہ نہیں ہے لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے نفرتیں پھیل رہی ہیں کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا پتہ چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا جو بعد میں میں بنگلہ دیش گیا جس طرح کے لوگوں کا پیار تھا جس طرح کہ وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا اب پھر وہ اسی طرف نکل گئے ہیں. کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں جو, جو سے واسطہ پڑتا ہے لوگ برا برا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو اور اس لیے میں عقل میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے ملک کو اکٹھا کیا جائے قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں این آروں والے، اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں اپنے کارکونوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں کل دو بجے کی تیاری کریں میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے اور ان کو آج ہم بتائیں گے کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کی طرح ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار جگ چیتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے میں آپ کا شکر گزار ہوں پاکستان زندہ باد